demora ja history racing kauden ensimmäinen osakilpailu ja käydään vähän kiertäessä se kuvaus, mikä täällä on meini Tässä no, taulu. SS 1300 luokkaa Tero -kivikevki. Terve. Terve. Terve. Miten sulla on auto kestänyt? No kyllä. Nyt ainakin vielä on, että aika on Mikä leettua. Ja... sun tavoitteet tälle viikolle okay. Maaliin. Ei se, kun Mutta tosissaan ajeta. Ari-Pekka Sillanpää, onko kone kestänyt minissä? Kyllä. Mitkä on tavoitteet tälle viikonlopulle? Voitto. Voitto. Ja tietenkin vuoden lopussa, niin mikä sijoitus? Voitto. Voitto. Eipä sitten. Oli Tässä tapauksessa mä yllätynyt. Keke tuossa konetta ja olen täysin yllättynyt, että vaikka kova, kova kova halu pojalla kuljettajalla ajaa, niin tota siitä huolimatta niin peli näyttää ihan mehjältä. Mitkä odotukset? Että se peli kestäisi vielä pari lähtöä. Okei, menestystä. Kiitos. Jatketaan tässä vähän tätä reissua, mennään nyt tätä linjastoa. Ja koitetaan löytää täältä vielä jotain mielenkiintoista kuljettajaa haastatteluun. Ja tälle... Esa Mäkyinen, kuljettaja täällä Kemorella, History Racing 2018. Kuljettaja löytyy, mutta missä auto on? Auto on kotona. Miksi se siellä on? Se on vähän kuin lyö tyhjällä lompakolla ottaa, niin ei kuitenkaan yhtään No, miltä se tuntuu nyt, kun sä oot ikään kuin tota katsojan ominaisuudessa ja sä näet, oman tota oma autoja menee, niin tuntuu, siltä, että olisi kiva lähteä ajaa? Joo, kyllä se vittu. No, Onko se sitten ensi kautta, vai jatkuu vielä tällä, tällä kaudella yhtään osakilpailua? Auto on myynnissä, että jos ei se ole mennyt kauppaksi, niin se vuonna ajetaan. Okei. Okay. No, mutta pidetään hauskaa. Sitten siinä tonnen, Kaakkalen ja Salonen? What